Gabriela Firea, gestul președintelui este unul hazardat inegrept. Îi solicit să îi pestreze acțiunile în limitele constituiei. Preedintele PSD Bucureti, Gabriela Firea, reacționează dur la solicitarea președintelui Claus Iohannis. Îneleg nevoia domnului preedinte Iohannis de Acoper declara ia total deplasat făcut ieri în lecturi cu vizita în Izrael a delegației guvernamente si parlamentale la cel mai înalt nivel, pentru care ai fost nevoit să îi cear scuze, dar modul în care a ales să facă acest lucru este total neinspirat. retrage susținerea politic doamnei prim-ministru Dencil, este nu numai un gest hazardat, dat fiind faptul ce guvernul implicit premierul au încrederea parlamentului, nu a pregintelui, ci unul profund nedrept, care denot fie superficialitatea evaluării, fie un atac politic, ambele variante fiind inacceptabile pentru eful statului. În cele trei luni de mandat ale doamnei Dencil, care le-au dezamgit atât de puternic pe domnul președinte, primria capitale a înregistrat cele mai mari progrese în relația cu guvernul României pentru proiecte de o importanță major pentru în nu numai. Acum se tie deja din comunicările noastre publice. Guvernul a dat în administrare municipalitii terenul necesar pentru proiectul viitorului spital metropolitan din nordul capitalei, pentru care deja sunt în lucru studiile preliminare de fezabilitate. De asemenea, s-au făcut pași importanți în direcția transferului elcenii a centurii ocolitoare ce trec municipiului București. De altfel, prin preluarea de către trei municipalitatea au de centuri, aceasta va deveni un obiectiv prioritar de investiții, iar finalizarea acesteia va avea un impact major asupra traficului auto în București, de care în domnul. Președinte este nemulumit în calitate de biciclist. În urmare, fac un apel public la preedintele României să îi păstreze acțiunile în limitele constituționale ale funcției pe care o să renune la jocuri politice partizane, acum de altfel a promis atunci când a cerut votul alectorilor. Susține Gabriela Firea, primar general al capitalei.